<تسوح> كتحش وستك يا امراض خالي اهو انت مش كفايه جاي تأكل معانا اكلنا وتشاركنا في فنمنا هتوقع كمان ليه يا حيجة وليه اسكت انت انا مش مقصار ايه؟ من فلحتك او يا اخويا جايب لنا صحتي شاركنا في الاوضه ايه ايه يا راجل ايه انت مسدق حلو هو صحيح هو ما صدق <تسوح> حلو ما صدق دي انا فهمت انت عايز ايه قم يا خالتك حشوشتك انت راخ، قم يا رغد. بقول ايه يا ايه؟ ايوه يا خال، انت مش تعشيت لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا تعشيه طب ما بقى. مش جايين نوم يا خال. طب أقول لك على فكرة اوه إيه رأيك لو تنزل تتمشى شوية أتمشى روح في ساعة زيدي دي إيه؟ روح في الحتة. حتة يا أخي أقعد لك على قهوة ألا إيه يا خال اللي رح أول مرة ألاقي خال عايز يتلف أخلاق بنخته شوية شوية تقول له خلاص خلاص سيبوا قاعد قالت لك سيبوا قاعد أهو طب أقول لك إيه؟ نعم ما تروح تشتري لنا شاي شاي اللي هاشتري يا خال ما انتوا عندكم شاي ايوه صحيح عندنا شاي ايوه انما بيقولوا في صنف جديد حلو نزل قوي بعمر المخ طب ما تروح تشتريهن؟ وانا استنى هنا يا راجل مش هو الشاي طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايز اشتريه دي اسمه اه اسمه اه ايوه اه اسمه شاي محاسن ام حسن إيه؟ <تصفيق> حلو عايشه قوي انت ام حسن اقترحوا لها شيء وبعدين بقى با... حاضر يا خال حاضر ما تزعلش هقوم اشتري شاي ام حسن حاضر آه. فدكم بعتني بقول لك ايه ايوه اوعى إيه؟ إيه؟ إيه؟ ترجع من ام حسن حاضر يا ام رات خال ده احنا ليلتنا انت عليصه الزردة اللي هي زردة ام حسن <تصفيق> ما قلت ليه قال لك انت مالك لازقتها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مراد خالي. ما يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ ياخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنت قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت ما عرفش محدش هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام اه اه اه علي ام علي حاضر يا خال حاضر ازاي تفرق يا اخي؟ ازاي تفرق يا اخي ما تفرقش بارد هو بني ادم على نياته شال المقلب هيبقى اللي طول الليل يدور على شاي محدد مش هيلاقي شوف احنا بقى كده حد على شاي محدد قال لي لا انتوا مش كنت هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ لا والله انا بروح عند الشاي هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي وخليل لقيته شاي وحاج طالما انت عارف انت زي ايه؟ ها يلا انت مالك لازم تزهق كده ليه؟ قول لي قول لي انت مالك ايه؟ ابي خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم؟ مالكش دعوه حاضر يا خالد خد الباب معاك خالد مرعوب العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم ولا شنو حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أيوة <تصفيق> انتوا في ايه يا الله انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ جبت شام حسن ايه والله جبت شام حسن جبته فين؟ ايه؟ جبته اهو. اهو شام حسن اهو. مش ده شام حسن قال لي. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شام حسن هو شام محسن! أم حسن عليها ايه؟ طفلت أم أنا مش هتخمد. إيه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزة تتخمد يا مرات خالي! أنا طهقت، أنا زهقت، أنا عايزة اتطلق! ألا! تطلقي ليه؟ ما أنا جبت لكم شام محسن أهو. انت إغرص. حاضر، أديني خلصت يا أخوي. أديني خلصت. بس بالك! أنت تطلقي، لأن دي ما تعشيرش. أمي كانت تقول عليك كده. أي أيوة والله. قولوا لي ابو هانكنجا عني قولوا لي ابو هانكنجا عني انا عايز افهم ايه الحكايه تمام.